Іняли колективне рішення та проголосували. У селі Новоданилівка парафія перейшла з УПЦ до Православної церкви України. Подробиці далі. У Миколаєві Держекоінспекція обстежила територію навколо зруйнованої будівлі облради. Підготовка до опалювального сезону у Миколаєві триває заміна труб. Збори релігійної громади відбулись 19 березня 2023 року, розповідає про Ярослав Барзенков. В результаті парафіяни прийняли рішення про перехід до складу Православної церкви України. Це бажання багатьох людей, бо це видно по голосуванню, всі сиділи, не кричали. Це приклад всіх зборів, які мають бути по всіх парафіях, приклад який, що без бійок, без суперечок, без всяких там... Спокійно поспілкувалися, кожен висловив свою думку, проголосували, прийнято рішення. Все. Перехід громади до складу Православної церкви України на часі, говорить місцева жителька Тетяна. В нас тут є багатенько людей, які українську... ну, хотіли, щоб була українська церква. Ну і так, навіть, агресія нас спонукала до цього всього, російська. Бо багато людей так висказували, що на що нам російська церква тут? Ми українці, нам повинна бути українська церква. Як положено по уставу, проводить збори, протоколи, вибрали голову, секретаря. От і був порядок денний, там перелік питань. У протоколі все зафіксовано. Про той єрей Ярослав Баразенков говорить про призначення священника допомагати людям знайти Бога, та миром вирішувати спірні питання. Я вважаю, що кожен священник, об'язаний не своєю а миротворчістю і мудрістю підходить до цього питання церковного. По-друге, як ми знаємо, Українська Православна Церква – це частина Російської Православної Церкви. І це є дуже великий камінь приткнування для людей, які ходять до нього. Тому що зараз церква російська, вона, ну, скажімо, в єресі. Тому що вона проповідує вбивство, благословляє війну проти України, благословляє вбивство тих самих ж е, віруючих людей, своєї ж церкви. Якщо скажуть, що Українська православна церква від окремлення від е, російської, то це ж неправда, тому що весь мир визнає її як частину РПЦ. Другого визнання немає. Всі православні релігійні громади області повинні із часом приєднатися до Православної церкви України. І процес вже почався, говорить митрополит Миколаївський, Богоявленський – Володимир. Тому треба оприділитися. І людям, як я, українець, свідомий, я маю розуміти, чому я маю йти до церкви, яка належить десь, хто знає, куди далеко. Тут центр наш, тисячна історія. Я думаю, що крига зламалася, все, вода вже пішла, весна наступила, і вже весною кригу ми не можемо зупинити. Вона вже йде. Так само тут держава. Держава оприділилася, є своє. Станом на 5 травня 2023 року в області зареєстровано 295 релігійних організацій, які входять до складу Української православної церкви в єднанні із Московським патріархатом. Та 159 приналежні до Православної церкви України. Рішення про перехід з однієї структури в іншу відбувається на загальних зборах, в яких беруть участь виключно члени релігійної громади розповідає заступник начальника обласного управління культури, національності та релігій Андрій Шостак. Відповідно до Конституції України та Закону України про свободу совісті та релігійні організації, держава і релігійні організації – це відокремлені одна від одної суб'єкти правовідносин. Разом з тим, держава не є стороннім учасником релігійного процесу, тому що саме на державу, а в конкретно Миколаївській області на Миколаївську обласну військову адміністрацію покладені обов'язки з реалізації державної політики у сфері релігії. З 2019 року станом на 5 травня 2023 року три релігійні громади на Миколаївщині завершили перехід від релігійної організації Української православної церкви до Православної церкви України. Парафія села данилівка четверта. От тому знаєте, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. Я вважаю, що зараз цей екзамен, який здають віруючі люди, інколи не проходять цей екзамен. У Біблії написано, любов — це превишить навіть превишить навіть закону, розумієте? Тому, коли ми починаємо ворожнечню будь-якій основі, в нашому суспільстві, в Україні, то це приводить до таких от випадків, коли, там, прикриваючись вірою, виходить, люди роблять це зло друг до друга. 1 квітня 2023 року ми надіслали інформаційний запит на офіційну пошту Миколаївської єпархії Української православної церкви для отримання коментарів від представників релігійної громади. Відтоді тричі телефоном зв'язувались із представником інформаційно-просвітницького відділу, протоїреєм Андрієм Чиженком. Втім, станом на 5 травня коментарів не отримали. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Юлія Філімон. Суспільне новини. Миколаївщина. 5 травня 2023 року фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу обстежили територію будівлі Миколаївської обласної ради. Наслідок влучання ракети будівельними відходами було засмічено значну площу біля будівлі. Сьогодні фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу проводять обстеження території з метою відбору інформації для подальшого розрахунку збитків, завданих довкілля. Загальна площа засміченої ділянки складає більше 5 тисяч квадратних метрів та загальний об'єм утворених відходів більше 100 кубічних метрів. За словами речниці Світлани Бешевець, зібрану інформацію про стан будівлі Миколаївської обласної ради направлять до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для підрахунку збитків. Нагадаємо, 29 березня 2022 року у будівлю Миколаївської обласної ради влучила російська крилата ракета. Список загиблих налічує 37 прізвищ. Станом на 5 травня 2023 року збитки завдані довкіллю внаслідок обстрілів російськими військами в Миколаївській області складає понад 80 мільярдів гривень. Олександра на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 5 років. Жінка разом з колегами утеплює тепломережу. Ізоляція – це вже жінська робота. І вона все акуратненька, так що… Утепляємося, заворачуємо, всіх як треба. Які інструменти ви використовуєте? Ось, кусачки, все. І більше нічого, ножик. Все. Стікловато, рубіроїти, все. У Корабельному районі ведуться роботи одразу за кількома адресами. Тепломережам, які замінюють, понад 50 років, говорить начальник підрозділу Корабельного району Артем Поліщук. Заміна цієї ділянки дуже важлива. Також, так як це майстральний трубопровід, замінили ділянку магістральної ланки на 400 діаметр. Тут порядка 71 метра заміна трубопроводу. Далі у нас є, за іншою адресою, також заміна меншого діаметрів, 133, кількість порядком 120 метрів. Також є за іншою адресою порядком 400 метрів під заміну теж такі. тепломережа, вижила і себе. За словами директора підприємства Миколи Логвінова, роботи з підготовки до наступного опалювального сезону розпочались одразу після закінчення сезону 2022 року. в регламенті йде заміна тепломереж, іде ізоляція тепломереж, посяг гідравлічного випробування, там, де, там, де тепломережі рвуться. ми міняємо на нову, на нові. Трубу зараз виготовляємо котли, виставстав старі котли. За словами Миколи Лугві, технікою підприємство забезпечене, не вистачає людей. У нас завжди були проблеми кадри, тому що. Є проблема. Це була колись випадка заробітної плати, ми цю ситуацію вирівняли, але людей не вистачає, бо, тому що всі хочуть бути бухгалтерами, економістами, юристами, але не сельсарями, сварщиками і тому подобного. І плюс у нас багато людей пішло воювати, були призвані, мобілізовані, тому проблема з людьми є, але колектив виконує задачі, які ми ставлять. Наразі підприємство виконує ремонтні роботи, користуючись власними матеріальними ресурсами та допомогою міжнародних донорів, говорить Микола Логвінов. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. системи міста подається вода або зі склажини. Есть специальный насосы для нагнетания давления воды. Проходит через дисковые фильтры. И заходит в систему баллонов, которые на ферритовые очистки воды. Они стоят на блоках управления, на которых выставлены таймеры на ночное время, когда э, заканчивается забор воды местным населением, эти баллоны предназначены для самоочистки системы. После них подается <как> вода на мембрамы, это здесь происходит еще одна очистка вторичная воды уже на более мелкую структуру после э, мембран молекулярной очистки вода поступает э, в резервуары, и с резервуара уже через гидрофор проходит через ультрафиолетовую облучение воды и подается уже непосредственно на раздатчике воды. Там устанавливается таймер времени на 5 литров воды. 5 литров воды выдала. Если тебе недостаточно, то значит включаешь повтор. ще є Недалеко, тому що можна теж набрати воду. Ну, і там, і тут, вироби, Де воду? Ну, і тут, і тут, і тут, і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там, і там, там, склажена, я, і ходили, там, і там, і там, і Ну, в общем, он зараз кращит. Вода безкоштовна, всі, всі, всі, всі витрати по неї несе ну, підприємство, а і там і там місто Миколаїв. Витрати це мається на увазі електрика? Електрика, вода, оплата водоканалу, плата людей, хімреагенти. Десь 79 станцій виходять десь прибіля мільйона. Я не пам'ятаю, це треба по що на кожна станція оборона окремим щочком на воду, на каналізацію, на електрику. Це треба рахувати, але глобально, десь тобто більше біля одного мільйона гривень це прямі витрати. Ці роздатчики ми їх ще ставили, тому що крани, які ставлять з побухни, вони замерзають, вони їх, їх люди, на жаль, ламають, а це вони антивандальні, плюс вони з підігрівом, тобто вони можуть використовуватися в круглий рік. От і так, потакає, а потім як вже поставили, це була стоїть ну, досить великих коштів. Тобто 10-15 тисяч доларів стоїть кажна станція. Ці станції облтепле будуть отакими от -от роздатчиками, от -от, по -по -по -так, пофарбовані вивісками, щоб людина могла, якщо не дай господарсько сталося, набрати телефон аварійки і сказати, що станція не працює.